Ahoj ľudí, já si tam u dalšího videa přihlím je s Ano, je ten, uh, kdy jsem začal to mém vyjádření a něco o mém kudu. No a pravdě, že jsem se rozhodla, že bych nevětšila ještě jednou. Můžu nějaké video, aby to... No, každopádně, se omlouvám že se vám to bude sekadovat. Třeba když to bude nesekrát, ale je rozte prostě možný, že se to bude sekatovat. Takže se každopádně nemohla. Já jsem ještě jenom chtěl říct. Že bych byl napsal na Instagram, že chtěl navigat pozního. Že, že, když je chtějí, a já jsem když ještě mi od dní a a Já se vás prosila Já, já tam <coughs> Ať teď, protože mi neříkáte, nebo prostě já chápu, že jako já bych sem tak, jako bych nevěřila, ale vádně. Jako, něco se mnou máte nějaký problém tak hovňujte. Ale když ostatní se uh, baví, nebo bavilo se jinam několikrát, tak je moc pěte tu hl***** tyhle Když to absolutně nerozumíte. Já jsem si už nějaké zkušenosti měla a vůbec mě nezajímá. Nezajímá mě, že vy by... <hým> když budete prosazovat svoje, když to nechápete. Krap, si vlaskavě přestaňte, tak by bylo vám. Jedna očina mi napsala, a potom ještě jedna napsala, že mi věří, že to, co se mi stalo s těma účkama, že na to měla takhle taky ze Star stable a myslel, že tím posluhli. Tu holčinu jsem, jsem poděkovala za ochopení a to. Práže už uděli těch holky to video. Já jsem původně chcela to těch někdo zábavné, ale pak um, jsem udělal na Instagramu ten před. No takže jsem se rozhodla. Um, Jež vám k tomu, musím něco víc. Předím, to tak hlavně o tím, Zatím jsem byla ven, byla navíc. To je tož pamatují. Já... Takhle. Já ukázám s prostě... My nevyhříte, ale... zkusila popět tak by bylo vám, kdyby se toho stalo a ostatní, do vás akorát hytilo. Ten útěc mazal. Já jsem tam jako tisíc, dvou tisíc oběrat. Víte, bylo těžké se s tím vyrovná. Ne? No tak si to zkuste, jo? Víte, já jsem dostala ani nové počítář. A takže tady všechno noviny, jsem na to zvykla, takže tak a můžu být jedině ráda, že jsem se dostala k tomu, že můžu aspoň natažit přes tady tohle jako tvětíte. Takže vás chci poprosit, ať mi to zbytejně nepíšete. Když už, tak od toho jsou komentáře, a já v už nechci třeba, aby to bude postatnit. Ale prostě kde to jsme jako, když mám někdo hluté řeknout, když se stalo tohle a tohle, a když vůbec říkat, ne, ne, ne, ne, ne, to světíš, to se to svý, ne. ne. Já jsem si to hodnou na mobil, které jsem mm. e, tam 1785, jo? Takže tam 1785. Takže vás prosím, přestaněte to postět to mé ty jsi viděl moc slavná, chce jsi být slavná, chceš, aby jsi, chce jsi byla peníze, všichni dášku do peněz. Já nejsem, ty člověka si dělá pro peníze, pamatujte se. A potom mi ještě napsala jedna očina, řekla um, že. Jiná chutné jsou že už nějaké jsou lahodné, To jsou um, že že na případě, jsou na případě. Ano, jsou lahodné. Ano, jsou lahodné. Ano, jsou lahodné. že jsou lahodné. Ano, jsou lahodné. A na druhou, že si aji, to nemáhalu ani patu. Dobře. Chcete vysledovat? Chcete? No tak tak mi předysledujte. Jestli ale ne, tak tak videa nechýbejte. Chápu, že se můžete dělat na co chcete, kolikrát chcete, kdy chcete a kdo chce. Tak tomu dejte dislike, ne? Třeba. Jako, jako, jako to je jedno, jestli se nám to ale jakože nelíbí a chtěte si prosazovat svoje. No tak si to dělíte prostě jinde. Vy mě neznáte osobně, není to jaký se doopravdy chová. A potom je tady obvinujete prostě, chápeme se. že jestli máte nějaký problém, tak ho mějte. Ale... já se. Jak vám to mám asi dokázat? Že... To. Já... Vás mám ráda, jo? Mám vás prostě ráda. Jsem šťastná, že se pár lidí aj v Ale... No, tomu chci něco říct, jak se dnešní době lidi chovají. Já děkuju ostatním moc, kteří velice mě v tom podporovala Takže ta, a Já to důvodně budu ráda za každý komentář za každý odběr, like i zvoneček, jo, a vám Můžu video. Můžu chtěla, s, strašně ráda, když mi napíšete <hým> na Instagram, o, že byste chtěli do mého klubu, Um, později bych tam dala i ty přehlášky no, se tím na to, jak tam stojí a tak dále. No, toho by bylo pro mě asi všechno. Děknou. Takže dalšího videa. Čest, čus, čus. čus.